Situaie halucinant la GJ, ce au cerut princul Paul sublinierei princesalia judecătorilor. Situație halucinant la înalta curte de casacie sublinierei justicie. Princul Paul sublinierei princesalia, autointitulația ai României, au cerut translator la procesul în care sunt audiați ca martori. Informează Antena 3. Ia a României a declarat Fama magistrailor cere monstrui i-a spus ce are lecturi la judecător sublinierei politicieni, printre care sublinierei fostul premier Celin Popescu Tericianu, iar omul de afaceri ar fi amenincat-o cu jihadul în lecturi cu demersurile de retrocedare a fermei B.N.A. sa sublinierei a pedurii Nagov. La acest termen, Remus Truic a fost audiat în calitate de martor, însă l-a negat acuzacile pe care i le-a adus ea a României. Trebuie să cunoați subliniere teci sublinierei personalitatea celor doi. Ori căci bani le-ar da cineva, nu ar mult cum, le-a spus Truic judectorilor. Procesul continuă cu audierea lui Paul al României. Cel Popescu ericeanu a fost trimis în judecat de DNA pe 7 iulie 2016 pentru merturie mincinoasă sub i favorizarea infractorului.